Допомилок я, здається, вже звик Та всі проблеми, наче містним би Треба боротись, поки ще живий Інакше мбитний, непомітний Торендор, йосеке саюн, пекадор Що ж далі? Як шумить між димом тихо, пливе моя мить, зранку знову прийде ураган і змінить мій план. ж вогні серцям кличуть за собою, Я хотів би дуже подякувати всім підписникам і всім тим, хто ставить лайки і пише коментарі. Я вам дуже, дуже дякую. Ви справді мені важливі.